школу строить. Я вже місце знайшла. Невеличку, хорошу. Буду писати за моїй леді президента. Стати. І президенту. Раду І Богу. Раду. Буду писати. Такий вигляд сьогодні має школа у Партизанському. До повномасштабного вторгнення окупаційних військ в закладі навчалось близько 100 дітей. 21 лютого 2022 року тут відзначали день рідної мови. Уціліли лише листівки на стінах. Дуже хочемо, щоб була школа. Щоб була школа, щоб наші діти дуже талановіті. І як і по учобі, як і в художній самодіяльності, як і в спортивних. Зруйновано будинок культури. Те, що вціліло, вже вивезли на зберігання до менш пошкоджених сіл громади. Розбили і будівлю сільради та медпункт. Житловий фон зруйновано на понад 80 відсотків. В листопаді додому повернулись Раїса та Микола. Жінка говорить, порівняно із сусідами їм пощастило. Є що ремонтувати. На фасаді будинку видно діри від снарядів. Їх вже закрили. «Холодно, оце морози, то холодно, дуже холодно. Дощі були, воно ж усе в нас плавало, вся віранда, половина хати, все воно плавало. Все-все кругом страхіття, що з першим, що ми робили, нічого, деякі кусочки шифера, деяка жест менше побити, дирок менше, оце ми латали хату. І потім зразу нам, спасіба Доні, вона допомогла, купили клейонку і бігом кусками деякі були, оце по горищі хати, оце ми стелили клейонку. Олег також повернувся до села. Намагається відремонтувати будинок, у якому замість даху поки жовто-блакитна плівка. «Надіялися на краще, готувалися кудшим, якщо чесно. Ось таке було. А раз воно було на передовій, то на нулі, то ми знали, що від села не пускали з-за того, що тут опасно було. Послідний раз, коли я був, забивав окна, тому що був приліт у сусідів. Сос як раз там зняв, що у них там було, теж забіли окна. Тут почав начал забивати, почали прильоти. І прийшлося теж тоді уїжджати. Дом по-любому треба зупинуватися, тому що это... треба щось дітям залишати». В результаті постійних обстрілів села протягом восьми місяців суттєво пошкоджено електрогазо-водомережі та каналізацію. «Стосовно житлового фонду і всіх об'єктів соціальної інфраструктури, то Близько 80% села, а то, можливо, і більше, на жаль, знаходяться або ж в зруйнованому стані, або ж фактично розбиті. Школа місцева, пункт здоров'я, будинок культури, адміністративна будівля партизанського, старостинського округу, вони потребують капітального ремонту і чималих капіталовкладень. На дану хвилину ми... Працюємо з районною адміністрацією, з власною військовою адміністрацією щодо того, аби постаратися поступово виготовляти проєктно кошторисну документацію на об'єкти соціальної інфраструктури і поступово будемо брати до роботи ось, власне, ці об'єкти. Наразі в Первомайській територіальній громаді, до якої належить партизанське, планують створення модульного містечка, де зможуть тимчасово жити місцеві, поки відновлюватимуть свої будинки. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаївщина.